في مشوار الحياة بيعدي العمر بينا ووسط ما احنا مشغولين بتفاصيل الحياة عشان نوصل للنجاح بننسى أهم حاجة تخلينا نحس بقيمة وجمال الحياة الحقيقي إننا نستمتع بيها. في مشروع سعادة هنتعلم ازاي نستمتع بحياتنا وازاي نشوف الحياة بوجهة نظر مختلفة وازاي نراجع كل عاداتنا وتصرفاتنا. الاستمتاع بالحياة مهارة وفكرة مش محتاجة منك غير اقتناع وإيمان بقيمة الحياة وده هنعرفه ونتعلمه مع بعض في مشروع سعادة عن طريق متخصصين في كل مجالات الحياة ، هنفتش في العلوم الجديدة لك وصفات سهلة لتحقيق السعادة والرضا ، السعادة قرار تقدر تاخد قرارك وتبدأ فورا